А потім і поїхали Це наші дітки, ви знаєте, вони статусні, мають певні діагнози. Це класні діти, це сонячні діти. Вони роблять майбутнє нашої країни, вони талановиті діти. Тому ми хотіли, наскільки це можливо, в цей день зробити їм святом. Константина, якому 14 років, дитина з інвалідністю. Ми вже багато років з самого початку е, в організації смішка дитини приймаємо активне участь. І дуже щасливі, що вона є в нашому житті. Він дуже радіє. Зараз така ситуація, ми тільки зовсім недавно повернулися до міста. І дитині дуже не вистачало спілкування. І от сьогодні, і раніше, зустріч ми з особливими дітками, вони друг друга дуже розуміють і вони радіють. Це їхнє і наше життя. Счастлива дитина, счастлива батьки. Розкажи нам, Миколай, день у війні. Ось у війні буде ще на